පටන් ගමු ඉස්ති ලයිෆ් එක ආයබෝන් හැමෝන්ටම මේ වගේ එක ටෝන් කරගන්න ගමන් ආට් ලයිෆ් YouTube චැනල් එක subscribe කරලා බෙල් icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා වැට පුර සායම් ටිෂු එකකින් මේ විදියට අයින් කරගමු ස්කෙච් එකට මම ඩාර්ක් ඇන්ඩ් වෝම් කලර් එකක් පාවිච්චි කරනවා එතකොට මට ලයිට් ඇන්ඩ් කූල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පැහැදිලිව ස්කෙච් එක බලා ගන්න පුළුවන් මොකද අපිට ස්කෙච් එක හැම වෙලෙම ක්ලියර්ලි බලා ගන්න තියෙන්න ඕන ඇත්තටම මම මේ পেইন্টিং එකට පාවිච්චි කරන්නේ ඔයිල් පේන්ට්ස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔයිල් පේන්ට්ස් එකක ලින්සීඩ් පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී මම ස්කෙච් එකට තර්පෙන්ටයින් පාවිච්චි කරනවා ඉක්මනට ස්කෙච් එකේ වැඩ ඉවර කරගන්න ඕන නිසා. මොකද ඉක්මනට වේලා ඕන නිසා. still life එකට aluminum object එකක් glass object එකක් වගේම ceramic object එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ object තුනක්. sketch එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ flipper brush එකක්. still life එකක් sketch කරනකොට අපේ painting එකේ objects වල තියෙන එක හරිම ඒ වගේම I level එක ඊටත් වැඩගත්. මේ පේන්ටිං එකේ object වල I level එක හදිසියෙවත් I level 3ක් විදියට වුණොත් still life එක අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මේ අඳින පේන්ටිං එකේ objects තියෙන්නේ I එකට ටිකක් පහලින් කියලා හිතා පුළුවන් වෙයි. තියෙන ඉම්පෝටන්ට්ම පොයින්ට් එක තමයි පර්ස්පෙක්ටිව් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දුර තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් ළඟ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලට වඩා සාපේක්ෂව කුඩයට ස්කෙච් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි එකම ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේත් පර්ස්පෙක්ටිව් තියෙන නිසා ඒ ගැන ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන. ඒත් එක්කම මේ හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අතරම තියෙන ස්කේල් ඩිෆරන්ස් එක තේරුම් ගන්න ඕන වගේම ස්කෙච් එකට ඒව ඇතුළත් කරන්න ඕන. මේ කලින් කියපු කාරණා කීපය හරියට ප්‍රයෝජනට ගත්තොත් මොඳ ස්කෙච් එකක් කරගන්න පුළුවන් වේවි. හොඳ ස්කෙච් එකක් හැම වෙලේම හොඳ පේන්ටිං එකක් නිර්මාණය කරන්න අත්වලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කාරණා මතක තියාගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එක බිල්ඩ් කරන්න පටන් ගමු. එක ගැන වැඩිදුර විස්තර කමෙන්ට් સેක්ෂන් එකේ කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.